давайте ми говоримо про законопроект ви є його співавтором щодо свят пропонується в Верховній Раді так відмінити ті свята до яких ми звикли і запровадити нові ну зокрема там 9 травня 1 травня ти вчора там щось обурювався щодо 1 травня казав що ми розуміється міжнародний я, я, я, я за все березня. згоден за 8 березня згоден за 9 травня звичайно але перше травня пані день Оксана, трудящих залиште чи ринді день солідарності трудящих день найманих працівників от ми наймані працівники і в усьому світі ну в більшості країн пані Оксана це не лише свято але й державний вихідний ну вихідний єдине не з шашликами звичайно а з акціями за на захист прав найманих працівників саме ну на ну не проти а ну можна сказати різні? проти працівників да. всі права наші записані в Конституції Якісь ні ні особи... секунду є трудове законодавство там окремо в Конституції не, не, не написано що ми маємо двічі на місяць з тобою отримувати заробітну плату правильно на ну, пані Пса, поясніть ви логіку свою. Дійсно, дивіться. Я дякую, що цей законопроект насправді в першу чергу привів до дискусії, тому що ми дискутуємо про саме ключове: про те, що Україна має позбутися тих рудиментів, які нам залишилися від попередніх часів. Ми ж багато рішень зараз скасовуємо. Ми переходимо на новий календар святкування церковний. Ми багато говоримо про те, яке наше місце України на карті світовій. Тому насправді я в першу чергу, ну не то щоб задоволена, але мені імпонує те, що більшість не сказала, що взагалі цього не потрібно робити. Що багато суспільства вони є, наприклад, кажуть хтось. Наприклад, за 8 березня, а хтось за 1 травня. Але ключове чому наша логіка, я її поясню. Ну, найперше, це дійсно позиційні депутати зареєстрували. І я дякую тим колегам, які підписали мій законопроект і не зробили вигляд, що його їх це не цікавить питання. По-друге, так там дійсно немає слуг народу, на що вони сказали: ну, якщо це не слуги народу, то ми взагалі це не будемо обговорювати. Це разов один сигнал українському суспільству. До того, як сьогодні працює Верховна Рада, що якщо навіть законопроект важливий і потрібний, то обов'язково треба віддати свою ідею комусь зі слух, щоб вони вважали, що це треба обговорити. І третє, чому ми про це говоримо? По-перше, дивіться, 9 травня, от я особисто, і багато людей в країні давним-давно не відзначають. Це відзначають люди, які не глибоко не заглибилося в нашу історію тому що 8 травня ми могли би спокійно вшанувати всіх тих людей які загинули в Другій світовій зрештою багато вже міст так і робить тому це можна провести у відповідність і в цьому нема проблем що стосується наприклад 8 березня ви помітили як останні роки почали вітати не з 8 березня, а з днем весни як усі знаєте намагалися це 8 березня так це було попередніх десь років чотири і потім знов ця хвиля прийшла тому я переконана в тому що якщо це не буде вихідним днем то теж нічого не станеться Шевченківські дні я вважаю можна зробити вихідними і от це потужно це ми можемо говорити про якісь наші ідентичності адже ми говоримо що Шевченко це геній який втілив те що ми думаємо його поезія актуальна протягом багатьох років День матері ми і так святкуємо, тобто ми тут пропонуємо просто закріпити друга неділя травня, це свято, яке в нас є. Зрештою День матері це притаманне українцям, тому що все ж таки ми більш таки родинні по своїй суті, по своїй психології. Перше травня день батька тоді батьки кажуть день батька. Давайте нам робити в день вихідний. Ну да це ж це сексизм. Як це день жінки української визначаємо а день чоловіка. Ну це трошечки інше. Це насправді я хочу сказати, що є день батька зрештою 9 березня. День чоловіка на день народження Тараса Чоловік законопроект є дуже такі ключові речі. Пані нас є день батька. Я перепрошую, перше січня. Батько наш Бандера. Прошу перейменувати в день батька не Новий рік ну, а, бачите, день, а день батька. я пропоную щоб фракція слуга народу внесла доповнення до мого законопроекту ще до 1 січня я їх обов'язково в цьому підтримую і буде така спільна річ просто я перед вашим ефіром прочитала коментар від колег Слуги народу які сказали Ну це ж не слуги зареєстрували на що нам це обговорюто тому я можу так більше в вашому ефірі про це зачіпаю і якщо ми говоримо про 1 травня для нас як авторів цього законопроекту це все ж таки дата яка асоціюється з такими днем праці які для України сьогодні б не перетворився ні на які мітинги ні на те, що ви кажете, що ми відстоюємо свої права а це просто рудимент минулого з такого радянського минулого тому власне ці дати те той хто каже не на часі я переконана що це не так тому що українське суспільство минулого року в грудні зробили так, що на часі стало, коли наші блаженніші почали обговорювати новий церковний календар. Тобто це саме суспільство їх до цих спонукало. Бо я пропоную цю дискусію, я вважаю, що вона потрібна. І не означає, що в війні ми не можемо прийняти ключові для нас позиції по ключових датах. Я не вбачаю в цьому ніяких проблем. Пані Оксано, а чому важливо от саме зараз ви зареєстрували цей законопроект? Ну, свята начебто не до того, для, для чого це нам зараз? І чи це ви вписок у Я вам розкажу, коли у 2019 році я зареєструвала законопроект про колабораціонізм, мені казали, що він не потрібний, що це взагалі, ну, немає потреби. Коли в березні минулого року я зареєструвала на свій перший законопроект про заборону московського патріархату, мені дехто сказав, це не на часі це розколює українське суспільство але ми до цього прийшли і е, просто ми е, говоримо те що є але інші хочуть замість того щоб вирішувати ці питання просто кажуть це не на часі, а давайте потім а насправді потім уже прийшло воно ще навіть минулих років прийшло просто е, війна вона пришвидшила ті процеси які в багатьох уже були і я вже мовчу сьогодні про те яка в нас боротьба з вами йде сьогодні за те щоб залишили історію України для вступників тобто ніхто не міг подумати і знову ж таки знаєте що нам сказали ну ж війна давайте ми історію України зробимо обов'язковим предметом для вступу тобто я би не хотіла щоб ті люди які перекриваються війною е тільки говорили про те що це не на часі натомість в Верховній Раді ми щодня розглядаємо різних сотні законопроєктів і повірте не всі вони тільки про військових і не всі вони тільки єсівський пакет тому розглядаємося серію інших законопроєктів, які є важливими. Тому я переконана, що початок нового року, і ми ці свята ми можемо поговорити для того, щоб внести зміни в кінці цього року, і з наступного року у нас буде вже нове бачення в контексті нашої української перемоги.